Με πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να έχω μία διεξοδική συζητήση με τη νέα πολιτική ηγερσία του Υπουργείου για τις προτερότητες αυτού του χαρτοφυλακίου για τον επόμενο χρόνο. Θέλω να ευχηθώ στον καινούριο Υπουργό, στον καινούριο Υφυπουργό, στον έτερο Υφυπουργό, ο οποίος αναλαμβάνει ένα άλλο, αλλά εξαιρετικά κρίσιμο χαρτοφυλάκιο καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Γνωρίζετε καλά το προσωπικό μου ενδιαφέρον για το χαρτοφυλάκιο του περιβάλλοντο και της ενέργειας. Έχει γίνει σπουδαία δουλειά αυτού τους 18 μήνες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, την οποία θέλω και να ευχαριστήσω. Να αναφέρω μόνο ενδεικτικά την πολύ σημαντική δουλειά που έγινε για να σωθεί η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η οποία σήμερα βρίσκεται σε μια κατάσταση που πιστεύω ότι ούτε οι πιο αισιόδοξοι δεν μπορούσαν να προβλέψουν πριν από 18 μήνες. Κάνω ε, αναφορά ακόμα στην εμβληματική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην απολιγνητοποίηση της χώρας με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, προσθέτοντα όμως την απόφαση αυτή και την δέσμευσή μας προς τους κατοίκου. Τη Δυτικής Μακεδονία αλλά και τη Μεγαλόπολης, ότι θα του υποστηρίξουμε σε αυτή τη μετάβαση. αυτό και έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά ε, ω προ τον εθνικό πυλώνα του σχεδίου τη δίκαιη μετάβαση. Μα κάνει πραγματικά να πιστεύουμε ότι υπάρχει μέλλον μετά το Λιγνίτι και αυτό το μέλλον θα είναι πολύ καλύτερο. Και ω προ τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και ω προ την προστασία του περιβάλλοντο, αλλά και ω προ την ίδια την ποιότητα τη ζωή. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη αυτή ε, η συζήτηση γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, γύρω από την ε, μετάβαση σε μια οικονομία μηδονικών εκπομπών, δεν είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται μόνο για να προστατεύσουμε τον έναν και μοναδικό πλανήτη στον οποίο κατοικούμε. Γίνεται και για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων των συμπολιτών μας. Γίνεται επίσης για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να του υποστηρίξουμε και οικονομικά. Αναφέρομαι Παραδείγματος χάρη, στο πρόγραμμα, το πολύ σημαντικό πρόγραμμα του Εξοικονομώ ε, Αυτονομώ, το οποίο ε, είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας, δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης και... Βοηθά τελικά τα νοικοκυριά να καταναλώνουν λιγότερα χρήματα για του ενεργειακού του λογαριασμού. Και τέτοιε δράσει το Υπουργείο θα δρομολογήσει πολλέ. Θέλω επίση να επισημάνω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργεια θα κληθεί να διαχειριστεί ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη. Λίγο παραπάνω από το 1 τρίτο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη σχετίζονται με δράσει που αφορούν την ενέργεια. Και το περιβάλλον. Το σχέδιο έχει ήδη εκπονηθεί, έχει τύχει πολύ θετική ανταπόκρισης από τις Βρυξέλλες και απομένει τώρα να υλοποιηθεί με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα. Το περιβάλλον, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει μια σημαντική αναπτυξιακή δυναμική. Οι νέε συνεργασία που θα δημιουργηθούν γύρω από την πράσινη οικονομία θα είναι ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης με καλούς μισθού και θα είναι θέσεις απασχόλησης, θα μπορέσουν να δώσουν πολλές νέες ευκαιρίες σε νέα παιδιά, είτε αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Πάχουνε πολλές ακόμα ενδιαφέρουσες πτυχές του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Περιβάδωσης και Ενέργειας. Να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο. Ή μια αφορά τη χώροταξία και την ανάγκη να μπει επιτέλους μια τάξη στην οργάνωση του χώρου να ξέρουμε τι μπορούμε να χτίσουμε, πού και πότε μπορούμε να το χτίσουμε. Η εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά ως προσπτυχές του όπως τα ειδικά, τα τοπικά πολοδομικά σχέδια. Και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Υφυπουργός θα προχωρήσει με ταχύτητα σε αυτήν την κατεύθυνση. Με δεύτερη δράση που χαίρομαι να διαπιστώνω ότι βρίσκει πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη ανταπόκριση από την ελληνική κοινωνία. Είναι οι δράσει που αφορούν την ηλεκτροκίνηση. Η Γενική Γραμματέας έχει δρομολογήσει αυτό το σχέδιο από την αρχή του. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε την απόδοση του σχεδίου μέχρι στιγμής. Έχουν πουληθεί περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από ό,τι λογαριάζαμε το 2020. Και χρέο μα τώρα είναι να υποστηρίξουμε η δημιουργία ενός συνολικού οικοσυστήματος που αφορά κυρίως τα σημεία φόρτισης στις πόλεις, στις εθνικέ οδούς, έτσι ώστε μαζί με τα κίνητρα τα σημαντικά οικονομικά κίνητρα που δίνουμε όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτε μας να κάνουν αυτή την επιλογή να αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο μηδινικών εκπομπών. Και μία τελευταία αναφορά στα κρίσιμα ζητήματα της βιοποικιλότητας. Η Ελλάδα είναι ένα ευλογημένος ε, τόπος με ένα εξαιρετικά πλούσιο ε, με, ε, περιβάλλον σε ζητήματα βιοποικιλότητας και όλες οι δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται και θα δρομολογηθούν ε, από τον αρμόδιο Υφυπουργό κατατείνουν ακριβώς την προστασία ε, αυτής της ε, βιοποικιλότητας για λόγους όπως σας είπα όχι μόνο ηθικούς ε, αλλά και βαθύτατα οικονομικούς. Η αναπτυξιακή διάσταση του περιβάλλοντος, οι σύνδεση του περιβάλλοντος με τον βιώσιμο τουρισμό, με τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, με τον πολιτισμό, βρίσκονται στον πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδίου που έχουμε για την Ελλάδα του μέλλοντος, για την Ελλάδα μετά τον COVID. Και αν κάτι μάθαμε από την εμπειρία του COVID, είναι ότι η παγκόσμια κοινότητα όταν θέλει, μπορεί να συνεργάζεται τελικά. Για να αντιμετωπίζει μεγάλε προκλήσει που καμία χώρα μόνη τη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μα είναι η πρόκληση τη κλιματική αλλαγή. Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονό ότι οι ΗΠΑ επιστρέφουν στην Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα. Και προσλέπω ότι μετά τον COVID θα δημιουργηθεί με καινούρια δυναμική μέσα από διεθνή συνεργασία μεγάλη εμβέλεια να αντιμετωπίσουμε για τι επόμενε γενιέ το πιο κρίσιμο ζήτημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η ανθρωπότητα. Και η Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο με εκτελεστικό βραχίωνα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Νέργειας. Σταματώ εδώ. Να ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία στην καινούρια ηγεσία του Υπουργείου. Και καλή δουλειά.